شوفتى يا دنيا اللى حصلنى اهرب منى لو هعيش معاكم وبعقلي عمري ما فكر يوم بقلبي كله مخلي الذنب ذنبي ما بقيتش عايز حد جنبي يلا نشوف بقى مع السلامه بقيت في قايمه الندامه ما فيش عتاب ولا ملامه وادعي اصحاب النداله هعيش لوحدي احلالي وما فيش حد يشغل بالي واقول حبيبي ليها إدتها قلبي بنورانيها وفي النهاية كشف إنها كانت تمثيليه تحية خاصة مني لكم يا كنت أنا شريككم العشرة زي نت عليكم ده أنتم بعتوني بالرخي. يا دايس جروح والآلام والآسية وكل حلو يروح والفرحة بقت منسية عايش مسجون في عزري في قوضة ظلمة وحداني تحت عيوني سودة بصرخ وبقول أهلاني صحابي القرش شرقانا عاملين نفسهم أحبابي غور القرش علشان من بره حلوه الجمال ده في قلبي طاهر قلبي طيب يصون العشره يا دنيا ليه ظلماني حتى اللي مني اناني مش عايز اعيش وحداني ليه بس بتقسو عليا خدت وحدة حبيبه ليا اديتها قلبي ونور عنيا وفي النهايه اكتشفت انها كانت تمثيليه